Smart Wi-Fi baseret fotoramme, som du kan sende billeder til fra din telefon. Den er udstyret med en IPS touchskærm med en lysstyrke nok til, at du vil kunne se den i alle normale rum. Først skal vi lige snakke lidt om, hvilke specifikationer den her skærm har. Der er medfølgende hukommelse på 8 GB, det betyder altså, at der er plads til et hav af billeder. Skærmen har en opløsning på 1280x800 og der er indbygget Wi-Fi. I du kan altså tilslutte din ramme til dit trådløse internet derhjemme og sende billeder enten om du er hjemme eller om du er ude via 4G så længe din ramme er tilsluttet internettet. Og det er derfor det her er årets bedste gave. Forestil dig at du giver den her fotogramme til nogen i din familie. Det kunne enten være dine børns det kunne være dine onkler og tanter, eller nogle andre, som gerne vil nyde nogle af de billeder, du tager. Du har mulighed for at placere den her fotogramme i deres hjem, og via din telefon, via appen, den medfølgende app, sende billeder til deres hjemme hjemmefra dig af. Og som du kan se på den fotogramme jeg har tændt lige her, billederne kører i et slideshow. Det her slideshow har du mulighed for at indstille til at køre mellem 10 sekunder og helt op til 30 minutter per billede. Skærmen slukker som standard automatisk om natten. Det her kan dog ændres ind i indstillingerne på de Frame.io fotogramme. Udover bedsteforældre, så kunne det også sagtens være en god gave til dine forældre. Hvis du er ude rejse for eksempel på af et studie, du er måske flyttet til et andet land i en længere periode, i en kortere periode, eller du bor måske på den anden side af Danmark. Sådan en fotoramme her, installeret hos dine forældre gør at du kan sende billeder til fotorammen, uanset hvor du er hen i hele verden. Billeder overføres Rigtig, rigtig nemt via appen. Man skal blot vælge det billede, som man gerne vil overføre, og så trykke på næste-knappen. Når man har trykket på næste-knappen, får man mulighed for at vælge alle de fotorammer, som man er tilknyttet. Hvis jeg eksempelvis er tilknyttet den fotogramme, jeg har stående her, som hedder A eksperten så kan jeg vælge fotorammen og dernæst trykke næste op i hjørnen og skrive en billedtekst. Det er ikke nødvendigt at skrive en billedtekst, når man gerne vil overføre et billede, men hvis du skriver en billedtekst. Så kommer den frem her nede i bunden af fotorammen hvis øh, ejeren af fotorammen altså har valgt, at der skal vises tekster Nu er det jo ikke kun bedsteforældre, der kan få noget glæde af den her Har du en tæt omgangskreds, som du måske ikke ses med så meget mere Jamen så en digital fotoramme koblet på internettet hjemme hos dem Og måske også en hjemme hos dig Giver jer mulighed for at kunne sende og dele billeder med hinanden Vi lever i en verden, hvor at vi alle sammen er blevet til fotografer En telefon i lommen er det mulighed at tage tusindvis, er måske ti vis af billeder om året. Man kan faktisk sige, at der er gået inflation i billeder. Vi printer ikke længere billeder ud. Vi gemmer dem ikke. Vi får faktisk næsten ikke mulighed for at nyde dem. Og andre har stort set ingen mulighed for at nyde dem. Billeder kan jo uploades til diverse sociale medier. Det er måske heller ikke alle, der har lyst til at dele alt på internettet. Rent faktisk så går vi mod en retning i dag, hvor at det med at dele billeder, og det med at dele opslag på Instagram og Facebook, ikke er lige så populært som det var bare for nogle år siden. Med sådan en fotoramme kan du dele et billede til den person, du gerne vil have, skal se billedet. Og til forskel fra eksempelvis Snapchat, hvor du også kan sende billeder frem og tilbage, så bliver billedet på modtagerens fotoramme, indtil de vælger at slæbe. Fotorammen kommer med en strømledning, og du har mulighed for at sætte den enten vandret eller på højkant. Der medfølger også et støtteben, som du kan sætte, alt efter om du vil sætte den vandret eller. Bladret. Når du køber din fotoramme og opsætter den første gang Så er der en indbygget guide i fotorammen Som gør at du først skal vælge et sprog Derefter skal du vælge dit trulles internet og sætte den op med den rigtige kode Herefter er der en, øh, lille, et slideshow af en guide du kan skåle igennem, som fortæller dig, hvordan du skal starte din fotoramme. Det er gjort så let at forstå, som noget overhovedet kan. Når det er, at du første gang skal have koblet din telefon på eller en vens telefon på, så skal du gøre det, at du trykker på knappen tilføj ven. Nu kommer der en kode frem. Den her kode skal du bruge og indtaste på din telefon eller din vens telefon, alt efter om det er dig selv eller din ven, der skal overføre billeder. Framio appen kan downloades på Apple App Store eller på Google Play Store og er helt og aldeles gratis Den er nem at installere og du skal blot give adgang til at Framio appen kan se alle dine billeder således at du kan overføre billederne nemt fra din telefon til Framio appen Så kan du også dele videoer Du kan altså overføre videoer direkte fra din Framio app og til din Framio ramme eller til andres Framio rammer som du har adgang til 7, 10 og 15,5 en tommer Det her er en 10 tommer Framio der findes derfor en der er lidt mindre og en der er lidt større Du har også mulighed for at putte ind et micro SD kort Som giver dig mulighed for at lave backup af billederne løbende Jeg ved ikke med dig, men jeg ved i hvert fald at der er nogen i min familie i år Der får sådan her i julegave